50 вулиць, назвою яких пов'язані з Росією та Радянським Союзом, переіменували у Запоріжжі. Рішення ухвалили депутати під час сесії міської ради 27 квітня. Зокрема, прогулок Якуцький, що у Шевченківському районі міста відтепер має назву Замковий. «Мені, наприклад, все одно, який буде перегулок, але желательно, щоб так був, так і залишився. Вже звикли, що от такий переулок якутський. А це вулиця Алтайська, яку переймунували на вулицю Фазанова. По-моєму, це не настільки вже гори. Гори Алтайські вже настільки не російські. Просто мені просто цікаво. Все російське, значить, вибирати. Вот. Ну, якщо Курилові острови вулиця Корільська, це вже не Савдепія. в Запоріжжі залишається близько 200 вулиць, які входять до реєстру топонімів та підлягають перейменуванню, каже член міської робочої групи зі створення урбанонімів Михайло Мордовський. Ми опрацьовували спочатку назви, які були названі на честь радянських, російських міст, білоруських міст. Тобто на честь географічних назв а, а, Росії. А, далі а, ми починаємо працьовувати, а, пропонуємо а, Нові назви до нас часто звертаються з, нов... з пропозиціями самі містяни. Ми опрацьовуємо пропозиції містяни, після цього подаємо на голосування в інтернет. Тобто кожна людина в Запоріжжі може сьогодні долучитися до процесу формування нових назв. Після того, як пройшло голосування, до нас повертаються ці протоколи з уточненими назвами і ми їх передаємо на комісії з міську комісію. Далі міська комісія формує пропозицію на міську раду, тобто на сесію міської ради і вже депутати Запорізької міської ради приймають остаточне рішення щодо перейменування. А от питання про перейменування вулиці Волської на честь Запорізького фронтмена гурту Хорта Андрія Лободи депутати зняли з розгляду сесії. Його відправили на доопрацювання.